goal up there salut إذا أعجبكم هذا الفيديو من قناة سبورتاوي الرياضية فلا تنسوا الأعجاب والتعليق ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد قناة سبورتاوي ملوك الانفرادات الرياضية